يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لي يلا فارس الفروقت من ليله امسنا دام القصيد احساس والقصة ده حاسس وشعور الله يساعدني على الطارق يا جيت تبتدي الحفلة وهزعت نورهن نوره برجيه مرحبا وصاله الليل زغارد وبخور الله يحيي كل من جانا ويرحم والديه نردد الترحيب ونقدم لكم ورد وزهور ونقول هذه ساعه الفرح وهذا اللي نبيه انا لا لا انا لا لا لا لا يا لاله واذا ما فرحت فرحتنا من اجل عرسنا تشريفكم زوز والجزور قلت هلا وجيهكم تنعاد يبيض الوجيه. يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا بارك في الفرح كمل السنه غير السنين وذا غير الشهور والليله الليله اللي صبرنا سنين حنا نحتري زواج سيد الغضور ليل التباهي جو سرور النجوم اللي على كبد السما ترقب عظيم الغالي لبصة الجهر خلو صدى الفرحه يرجى قصر واللي حاضرين ما تكتمل الفرحه بعد حمد المهيمن والشكور الا بطيب مشاركتكم